Поверніть героїв додому. У Хмельницькому вкотре відбулася безстрокова акція на підтримку українських військовополонених. Навчання поза віком. Як стати слухачем університету третього віку та на які факультети вступити. Осколкові поранення та шість контузій. Як Кадиров з Хмельниччини боронить Україну? Опівдні в середмісті Хмельницького збираються люди на акцію Поверніть героїв додому. Вітаються, обіймаються, розгортають плакати, прапори та співають український славень. учасників мати полоненого військового медика, 23-річного Павла Тетяна Крачан. Вона приїжджає в Хмельницький зі Старої Ушиці камянець подільського району. І не пропустила, каже, ще жодної акції від серпня, коли їх започаткували. Прийшов пекло, Азовсталі, ну, всі ці дні. Далі 16 травня вийшов з побратимами Азовсталі, далі Оленівка, Горезвісна, а далі ми нічого не знає. У серпні місяці була його остання смс і все. Учасники акції колону йшли про Скурівську та скандували – поверніть героїв додому. Поверніть, герої, додому! Інформація про загальну кількість, вона в середньому сягає двох тисяч людей, які ще знаходяться в полоні. Більше двадцяти – це хмельничани, і жителі Хмельницької області, жінки, чоловіки, яких ми все-таки ще чекаємо. Цього разу на акцію зібралися чотири десятки людей. Це родичі військовополонених, волонтери, громадські діячі. Волонтерка Хмельницького центру здорової молоді Лілія Олійник розповідає, на акцію приходить щотижня. Для нас це дуже важливо підтримати їх зараз, адже і у нашому центрі реабілітаційному також знаходиться багато військових. І, на жаль, страшно дивитися і чути їхні розповіді, адже вони також є учасниками і у Азові, і у гарячих точках, у прифронтових різних зонах. За словами Лесі Стеблу, акції тривають годину часу. Це година часу, яка присвячується родинам, які чекають військовополонених додому. Це не біль однієї сім'ї, а що це насправді трагедія всього нашого народу. І тому, допоки кожен не буде повернений додому, ми будемо виходити, скільки в нас буде сил. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький. У бою з російськими окупантами загинув старший лейтенант з Шепетівського району Дмитро Федерчук. Хлопець 1999 року народження. Цю інформацію підтвердили у Славутській міській раді. Громадське прощання із загиблим розпочнеться 29 жовтня у міському палаці культури. Орієнтовно о 13.30. Поховання героя відбудеться на новому кладовищі. З понеділка хмельничани зможуть отримати графіки по відключень електроенергії в пікові часи. Але стабільності та 100-відсоткової достовірності таких відключень влада гарантувати не може. Про це розповів хмельницький міський голова Олександр Симчишин. Тому що спрогнозувати їх на 100% неможливо. Як відбувається відключення? Диспетчер Обленерго отримує від диспетчера Укренерго повідомлення про те, що він має зменшити напругу, на, мовно кажучи, 10 мегаватт, 20 мегаватт, 30 мегаватт, 50 мегаватт. Ніхто не знає, скільки в конкретний час треба зменшити навантаження. І виходячи вже з цього, він ухвалює рішення. На те, щоб ухвалити рішення, в нього є 10-15 хвилин. Якщо він це рішення не ухвалить, то ляже система, зруйнується, обладнання, воно погорить, все. І тому він робиться оперативно і швидко. При цьому він має е, відімкнути так, щоб не відімкнути критичну інфраструктуру. Бачачи, яке навантаження на ту тепешку в конкретно взяту годину, він і ухвалює рішення. Наталія Блажук записує до зошита слова італійською. Жінка більше 40 років відпрацювала фармацевтом і розповіла, завжди мала хист до вивчення мов. Коли вийшла на пенсію, вирішила надолужити знання. До цього її також спонукали рідні. «Життя в дітей так склалося, що вони уїхали за кордон. Для того, щоб я з ними могла спілкуватися, внучка ходив шостий клас Ніапольської італійської школи. Мені стало трошечки стидно, що я не можу з нею спілкуватися». На столі Наталії Блажук кілька зошитів. Один із них, розкреслений кольоровими маркерами, розповіла подарунок від онуки. Коли я задумала йти на курси італійської мови, мені внучка переслала шпаргалку, вона розукрасила це все для того, щоб людина, яка на пенсії, могла орієнтуватися скоріше і геть перевод мені дала. Аби вільно спілкуватися з друзями, які живуть за кордоном, прийшов на лекцію з італійської мови Сергій Красюк. В Європі норма для, для більшості людей знати мінімум чотири мови. Будь-яка європейська домогосподарка спілкується вільно мінімум чотирма мовами. А я подумаю, а чим я хуже? Італійську мову в університеті третього віку, що працює на базі Хмельницького міського терцентру соцобслуговування, викладає Лія Березюк. Сеньйора Лія, сі за освітою жінка – математик-програміст. Досконало розповіла, знає італійську, бо займалася з викладачами і самостійно, а ще жила в Італії і спілкувалася з носіями мови. Я завжди стояла біля або за кафедрою, або біля е, дошки, і, і, і це все робила. Так, да, у мене і голос поставлений, і все останнє, ви розумієте, я це все можу робити. Я прийшла у нас в центр і кажу, у вас немає італійської мови, вас ніхто не веде, а можливо є такі студенти майбутні, які б хотіли її знати. На лекціях Лія Березюк використовує різні форми і методи навчання. За один курс, розповіла, планує підготувати слухачів до вільного спілкування італійською. Далі поглиблюватиме їхні знання. Не забуває викладачка і про домашнє завдання. Все те, що ми проробляємо на лекції, все те вони мусять вивчити. Може так трошки, кожен вечір, по чуть-чуть. Трошки-трошки, за, за якимись там справами, ні, ви знаєте, за якимись справами, де працюють руки, голова завжди вільна. Вчимо, бонжорно, пчао. Разом з італійською мовою в університеті третього віку, який розпочав навчальний рік, безкоштовно можна опанувати ще 23 науки людям з інвалідністю, пенсіонерам і внутрішньопереміщеним особам пенсійного віку. За словами завідувача відділення Хмельницького терцентру соцобслуговування Олександра Ковальчука, нині там навчаються близько 400 містян. Самі популярні факультети це в нас основи володіння орхтехнікою, тобто комп'ютери, як ми називаємо їх, та основи володіння смартфонами. Зараз люди дуже сильно потребують, скажімо так, навичок з мобільними телефонами. Набір до університету третього віку триває. Також каже Олександр Ковальчук, там шукають ще викладача основ володіння орхтехнікою. Ярослава Антушевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. З початку повномасштабного російського вторгнення Вадим Кадеру воює у Хмельницькій бригаді територіальної оборони. Військовий це людина, яка от, вона закрила очі, але вона не спить. Мати українка, батько казанський татарин, розповідає Вадим. Каже, звідси таке прізвище. Чоловік вважає себе українцем. Всі кажуть, що от це чеченське, це взагалі східна фамілія. Дуже багато є таджиків, узбеків, киргізів з такими фаміліями, татари, з фамілією Кадеру. Це азіатська фамілія, це так само, як типу, російська Іванов.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 Як мене колись спиталися, каже, де ти був на Донбасі, я сказав, краще спитатися, де я не був. Найважче переживати втрати побратимів, розповідає Вадим Кадеров. Все інша рутина. Побратим, поза ним був 17-й, Сережа. І ми утром ще пили з ним каву, ділили ту шоколадку на капоті, і тут вони їдуть їду на виїзд. І тут буквально ну, там, час, година пройшла, і все, Сережа загинув.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 тих боях, допустимо, батальйон приймав участь в боях по звільненню села, ой, села міста Балаклея. У стрілецьких ротах втрати були найбільшими, каже Водим. Ми займали лінію від села Довгенько до села Богородичне. Тобто і у нас там от були в стрілецьких ротах самі великі втрати. Ну, втрати були не з-за того, що люди були не готові, ну, я так скажу.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 Вернісаж театрального художника Михайла Ніколаєва у Хмельницькому власному художньому музеї було заплановано ще на березень 2022 року. Завадило цьому російське повномасштабне вторгнення в Україну. Поштовхом для відкриття виставки «Зараз» став один з музейних заходів на підтримку ЗСУ, розповідає дружина художника. Після того, як тут був аукціон-продаж робіт і його роботу купили на аукціоні, і ці гроші пішли на потреби ЗСУ, це для нього був таке піднесення, і він каже, все робимо і зразу продаємо. І всі кошти на ЗСУ. Каже, це дуже велике задоволення знати, якщо копійка пішла там, на бронежилет, на патрон, на каску. Живопис ескізи-макети. На ретроспективній виставці 70 робіт різного періоду, починаючи від 80-х років минулого століття і до 2021 року. Я не отделяю живопись от театра. В общем, театр переходит в живопись, живопись переходит в театр. Театр кукол ⁇ это, я считаю, что для художника это самое интересное место. Виставка має назву «Уся справа» в Капелюсі. Та Капелюхів ні у виставковій залі, ні на самому художнику відвідувачі не побачили. Митець каже, капелюх для нього – це радше символ завершення творчого циклу, яких за 35-річну діяльність головного художника у Хмельницькому обласному академічному театрі «Ляльок дивень» було безліч. Капелюхи – це є вся справа в Капелюсі. И справа в Каполюсе, то, то есть уже как бы может быть она уже закончена. В основном это, конечно, не касается живописи, это больше касается театра, потому что если ты делаешь спектакль, он занимает иногда полгода, иногда и год. Ты делаешь выставу, и, то есть ты одеваешь эту шляпу, ты эту шляпу носишь год, потом меняешь шляпу, делаешь новый спектакль. За словами кураторки виставки Антоніни Мельничук, Михайло з дитинства мріяв бути військовим, став всесвітньо відомим театральним художником. Філософ від мистецтва частину своїх робіт виставив на продаж, аби допомогти військовим придбати дрони. Його картини можна купити, відвідавши виставку. Вона працюватиме до 10 грудня. Біля кожної роботи знаходяться етикетки, роботи, які продаються, мають відповідний надпис Цю роботу можна придбати на потреби ЗСУ, там стоїть ціна. Музей коштів не отримує, як і художник. Всі кошти відразу йдуть на рахунок волонтерської організації, яка купує дрони. Підвідувач виставки Олександр обирає картину. Хлопець хоче зробити свій внесок у закупівлю дронів. На мою думку, дуже сильні роботи. Ну, тут є що подивитися і дуже важлива місія цієї виставки, що допомагають нашим Збройним силам. Наталія Паляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.